هل الاخوات من الرضاعه رحم يجب علي وصلهم ام لا؟ ليسوا رحم الاخوات من الرضاعه ليس من الارحام، الارحام هم القرابات هكذا ابو الزوجه واخو الزوجه وعم الزوجه وقريبها يقال لهم اصهار وليسوا رحم الرحم القرابات لكن اولئك ينبغي الاحسان اليهم وصلتهم من باب المجامله ومن باب مقابله المعروف بالمعروف لا لانهم اقارب لكن اصهارك وقارب من الرضاعه اذا احسنت اليهم او وصلت لهم فهذا من مكارم الاخلاق